هم اضافه بشه شاید بسیار هم بسیار هم دوست دیگه ای هستن که بخوام مطلبی اضافه بکنن آیماند سلام وقتتون بخیر صدای من رو دارید و فقط اگر صحبت شدید، اگر سوپ بعدو خیلی صدامون بهتر خواهد بود. سلام الان <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> با فاصله صحبت میکنم به حضورت هستم که یکی از دوقاتی که دوره قبل در واقع به مح... مح... هم جالب بود هم مهم بود معرفیه در واقع ابزارهایی بود که برای شناخت بازار برای ما خیلی مهم بود یعنی نیاز هستش بعد از اون بعد بحث ترید بود که در واقع ابزارهایی که برای این شناخت ترید و کسب سود که از جمله اون دو تا سایت رفرنس رو که همون تریدینگ و, و اون کوین مارکت رو معرفی کردید و در واقع کیفی های کسب سود از این بازار رو این ابزارهایی که معرفی کردید به نظرم نکات مهم بود برای در واقع اون قسمت اول کارم همالی. بسیار همعالی ممنون خب من اگر دوست دیگهی فرمایشی ندارن من ادامه کلاس رو دارم جلی. خب ارس شود که بله دقیقا همین نکاتی بود که دوستان اشاره کردن و هدف ما از دوره گذشته دوره مربوط به ا uh, صفر ارزهای دیجیتال در خصوص این بود که یه چارچوبی از این مارکت بفهمیم و بدونیم که دیتامون از کجا باید بگیریم، چه جوری باید پالایشش کنیم، نوت‌های خبریمون رو بفهمیم چیه، های مورد نیازمون رو در بیاریم و متوجه شدیم که قیمت بیت کوین تو همه صرافی‌ها یکسان نیست، یه تکنیکایی یاد گرفتیم که میتونستیم ارزون ترین قیمت رو از سرافی خارجی حالا با کیوایسی یا بدون کیوایسی خریدمون رو انجام بدیم کیف پول تونستیم ایجاد بکنیم انواع کیف پول وجود داشت کیف پول کاغذی رو با هم چک کردیم ارزون ترین و راحت ترین و یکی از امترین حالت ها بود بعد عرض ارشبد که توی صرافی نوبی با 10% درصد تخفیف در کارموز تونستیم خریدی رو انجام بدیم و دیدیم که خب حالا یه فرآیندی هم داشت بابت کی وایسیش که بحث احراز هویت به سطح 2 رو داشت و خب همه اینها مجموعه ای بود که دوستانی که در دوره قبل شرکت کرده بودن توانمندی اینو پیدا کردن که اگر هیچ بگراند ذهنی از موضوع ندارن ولی تونستن وسط دوره عرض مورد نظرشون رو بخرن و متوجه که چقدر این بازار متنوع هست داستان گلد راش رو با هم مطرح کردیم دیدیم که یه سری دارن توی این بازار بیل کلنگ که توی این دوره بیشتر با اینها برخورد خواهیم داشت سایت های قوی خیلی عالی ربات‌های های که توانمندی‌های های دارند دارن رو باهاشون آشنا خواهیم شد و کلی ابزار توی این دوره یاد میگیریم پس توی این هدف دورمون تو معرفی دورمون به مدل‌های های قیمت رمز، ارزها و فاکتورهای های اساسی تاثیرگذار بر نوستاتون ها تو اشاره خواهیم کرد و یه لیست بزرگی از اینها رو در اختیار شما قرار میدم بدونید که خب نه تنها این دورهی ای که من برگزار می‌کنم، بلکه دوره های آموزشی که داره برگزار میشه تمام این محتوا در اینترنت وجود داره نه تنها دوره هایی که بچه های دارن برگزار می‌کنن. جاهای دیگه همه این محتوا در اینترنت وجود داره فقط بحث اینه که کسی که یک بار این مسیر رو رفته و این که این هزار تو هزار خنه این بازار رو میشناسه خیلی قشنگتر میتونه ما رو بیاره سر خط و به همون کمک بکنه هم الانی که من خدمت شما دارم این کلاس رو برگزار میکنم خودم هم دارم یه دوره مربوط به استراتیجی های کریپتوکارنسی هست که یه تعداد استراتژی حالا محدودیه اون دوره رو دارم میگذرونم تازه شروع شده امیدوارم که به پایان برسه این توانمندی رو داشته باشم که بتونم همون دوره رو به زبان فارسی هم برگزار کنم برای دوستان به هر حال جذابیت های این بازار و منافع مالی که برای اون متصور هستن باعث شده که به هر حال این دوره‌های آموزشی هم رونق پیدا بکنه تعداد زیادی آدم هم از تجربیاتشون بیان توی محیط های اینها رو به اشتراک بزن تا الباقی افراد بتونن استفاده کنن هدفمون هم اینه که شما به عنوان یک گر حرفه‌ای دیگه با دید بازتر وارد خرید و فروش بشین سایکل های بلند مدت رو شناسایی کنین و بتونید اون ترند های بلند مدت اون چیزی که مد نظرتون هست رو بخرید نگهداری کنید ازش سود بگیرید اگر خاطرتون باشه یه ترکیب بهینه سبد من در دوره قبلی خدمتون گفتم یا ببینید کل مارکت تو 50 تا ارز اول داره خلاصه میشه الان دوستان اگه اون زیر بتونن یادداشت بکنن خوشحال میشم میخوام کلاس اینتراکتیو باشه چه تعداد به نظرتون کوین وجود داره روزی که من کلاس رو با شما شروع کردم فکر می حدود 7500 تا بحبه بحبه بشنگ یعنی همه دوستان ماشالله رایت تو right the point میزنن زیر خال سیاه دقیقا در درسته روزی که ما با هم شروع کردیم دوره مقدماتی یا همون 0 تا 100 یه چیز حدود 7500 تا کوین وجود داشت و الان دقیقا 8300 خودهی حدود 8000 تا و مرجع ما برای این اطلاعات وبسایت کوین مارکت کپ بود که حالا یه بار دیگه میریم یه نگاهی بهش بندازیم پیش نیازهای مربوط به این دوره هم این بود که شما با کانسپت بلاک چین کاربردهای اون منابع خبری اطلاعاتی و خیلی از این چیزها آشنا باشین که کمک میکنه اینجا ما سریتر هم پیش بریم طول دوره دورمون از دوره قبلی کوتاه‌تر محتواش متفاوته و محتوا کاملا تخصصیه یه آشنایی سفتاست بازار بازار داشته باشین چارچوبش رو بشناسید و یه آشنایی کلی با تحلیل تکنیکال و فاندامنتال من تأکید هم کرده بودم توی ویدیوی گفتم توی این دوره قرار نیست تحلیل تکنیکال یا فاندامنتال به کسی یاد بدم. چرا؟ اگر جای دیدین تحلیل تکنیکال ویژه بازار ارزهای دیجیتال دنبال یک سری محتوای خاص توی دوره باید باشید. ببینید تحلیل تکنیکال و فاندامنتال یک چیزهای جنرالی هستند که شما تو بازار طلا، تو بازار نقره، تو بازار نفت، تو بازار فارکس، تو بازار بورس حالا انواهای مختلف بوس اوراق بوس مشتقه، نمیدونم فلان بهمان تو معاملات سی افتی، تو معاملات فیوچرز آپشن هم اینا میتونید استفاده کنید به زمان کریپتو کارنسی اما یه چیزایی هست که محل افتراق بین این هاست که من جلوتر میخوام بهش اشاره کنم پس آشنایی کلی داشتن با اون تحلیل تکنیکال و فاندامنتال بسیار مناسبه من سه تا لینک گذاشتم یکی بحث آفار... لینک سایت ما توی آپارات هست، پیج ما توی آپارات هست آپارات.com دات که شما بالغ بر هزار تا ویدیو اونجا در ک های مختلف می‌بینید که قسمتی رو من خودم سالیان قبل تقی کردم اونجا به اشتراک گذاشتم و الباقی‌ش هم جمع‌آوری اطلاعاتی بودی که بقیه به اشتراک گذاشتن در یک محیط مشترک که همه بتونن ازش بهره‌مند بشن لذا پیش نهاد که اگر در مورد تحلیل تکنیکال چیز زیادی نمیدونید خیلی نگران نباشین با اون صفحه به صورت رایگان کلی اطلاعات به در بخور سطح مورد نیازتون به دست میارید که اینکه یه سری موارد من اینجا خواهم گفت بحث تحلیل فاندامنتال هم به طریق اولی شامل همین حال میشه و ما خیلی روی این دو تا فوکوس نمی کنیم بلکه می خوام بریم سراغ یه سری ابزارها مهارت هایی که تو این دوره کسب خایید کرد مهارت معامله گری در سطح بین المللیه ببینید بازاری که 7 در 24 هست اتمسفرش با بازاری که شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8:30 پیشکشایش تا 9 و در نهایت 12:30 زنگ پایان بازار میخوره بسیار بسیار متفاوته یکی از تفاوت‌هاشو که بسیار بسیار مهم هست تو این جلسه به شما آموزش میدم دوستانی که تازه ما اضافه شدن بدونن که اینایی که من میگم جلوتر میگیم اگر یاداش بکنه چون من حتما اگه آدم نخواهد رفت اگر فراموشم کردم یاداوری بفرمایید که حتما خدمتون بگم چون اصلا جزء سرفصلمون هم هست بحث آشنایی با استراتژی های معاملاتی ببینید استراتژی اصلا تعریفش چیه استراتژی یعنی مسیر رسیدن از نقطه الف به نقطه ب مسیر حرکته من توی معاملات توی خرید و فروش رمز ارز ها توی هر کدوم از بازارهای مالی باید استراتژی داشته باشن اگر استراتژی ندارم میشه حکایت همون عزیزانی که متاسفانه من غالبا از این ناراحت هستم که رفتن ماشینشون رو فروختن سپرده بانکیشون پول از این اون قرض کردن نمیدونم از این کارهای عجیب و غریب کردن رفتن سهم خریدن سهم ریخته تحملشون هم زیاد نیست این دوستان میرن جلو در سازمان بورس می کردن تخم زدن و دادن و خب اعتراض های اینطوری که خب قابل قبول توی حوزه بورسی نیست نکته جالبش اون دوستانی که صفحه اینستاگرام من رو دنبال میکنن یه جریان باحال توی امریکا اتفاق افتاده که من بر خودم میبینم که حتما اینجا یه بار توضیح بدم حتما آخرین ویدیوهای که من تو IGTV اینستاگرام هم به اشتراک گذاشتم حتما تماشا کنه حتما اون سفر رو دنبال کنه چون یه سری مطالب هست این, نونه این نون بربریه دیگه دو روز یه روز بمونه دیگه بیات میشه همون صبح باید پنیر بزنی و بخوریش همون لحظه باید منتشره وگرنه بعدش خیلی کمک نمیکنه حس بازار بهت منتقل نمی‌کنه پس حتما صفحه اینستاگرام منو دوستان دنبال بکنن برای اینکه اون چیزی که بلد هستم رو در توانم هست اونجا به اشتراک میذارم داستان چی بوده تو بورس آمریکا خب همونطور که می‌دونید یک سری صندوق‌های سرمایه‌گذاری وجود داره که تو اورژار ایران هم هست یه سری صندوق های سرمایه گذاریه مشتلک بهشون میگم به, میگن به میشه انگلیسیش میشه Mutual Fund من این اصطلاحات رو ببخشید اینجا میگیسم چون یادمه دفع پیش یکی از دوستان اعتراض کرده که شما اصلا خیلی اصطلاحات انگلیسی به کار میبری گفتن خب بالاخره شما توی این بازه کار کنید دیگه من بعد بگم فارسیش هم بگم اگر به گوشت نخورده تا الان یا فعالیت تو این حوزه نداشته به دردت بخوره یه سری صندوق های هم هست صندوق های گذاری قابل معامله در بازار بورس که ما تو ایران هم داریم یه سری, یه سری هم صندوق های هیچ فاند هست که این صندوق های هیچ فاند من مثلا نمونه رو براتون بخوام بگم توی ایران ما از اینها نداریم و خدمت ار شود که صندوق های پوشش ریسک البته نداریم که یه صندوق کارآفرین بوده که این هم خیلی محدود فعالیت میکرده و دیگه اون هم عملا از این حوزه خارج شده اما صندوق های پوشش ریسک که بهش هجفاند میگن توی امریکا اینجوری عمل می کرده که باید قاعدت همین ریسک کمی رو بر می داشته مثل صندوق های صندوق فروان هست که